הפעם עלינו לנסח אי שוויון שמתאים לגרף שמוצג על המסך. הגרף בתרשים מסורתת בקו אדום רציף. מה שאומר שאי השוויון כולל את הקו זה קו רציף שמודגש באדום. זה אינו קו נקוף קו. מדובר למעשה בקו האדום ובכל השטח שמעליו. כלומר מדובר בכל השטח שבו אורקי גדולים או שווים לקו האדום. ובכן עלינו למצוא את משוואת הקו. נוכל למצוא את לחיד פשוט לפי הגרף לחיד ה-Y שלו נמצ נסטמנו אותו בצבע כה יותר. זה ליחיד ה- y של הגרף ב- y קנה ב- y שווה ל- 0, y מינוס שתיים. và x של ה- u f y של ה- מינוס שתיים. ועכשיו נתון לנו קביש אחר מחלף גדרותו בצורות משבצות קביש אחר משבצות נארית מטורה y שווה ל- m x ו- אוד b. זה משבצת מטורה שיפוע אחד ומצنعנו בור שיפוע אחד b שווה ל- מינוס שתיים. אביה המשבצת הזו שווה, ייתכן, ל- מינוס שתיים. אתא לנו למצות את שיפוע אקוב m. אם נתקדם שני צדדים במקביל לציר ה ובמילים אחרות אם השינוי ב-x הוא פלוס 2, מה ב-y? לפי הגרף השינוי ב-y יהיה שווה ל-1. השיפוע m במשוואה שווה לשינוי ב-y חלקי השינוי ב-x. ובמקרה הזה, השיפוע שווה ל-1 חלקי 2. כלומר, למינוס חצי. וכדי לוודא את התוצאה, נראה מהו שיפוע הקו לאחר מכן. נראה אם מייקר מאיך 4 צדים מאחור במקביל לציר ה-x, אם 4 מאחור במקביל לציר ה-x, Δ'x יהיה מינוס 4. וכאשר Δ'x שווה למינוס 4, Δ'y שווה לפלוס 2. השיפוע הוא כאמור Δ'y חלקי Δ'x, ובמקרה הזה השיפוע שווה לפלוס 2. חלקי מינוס 4, כך שגם במקרה הזה השיפוע שווה למינוס חצי. שימו לב, השיפוע לא תלוי במספר הצעדים, או הדרך אנחנו נעים במקביל לציר ה-X, וגם לא התנועה, אך או אחורה. בכל מקרה אנחנו נקבל, או אנחנו אומרים לקבל שיפוע זה, ובמקרה הזה השיפוע מינוס חצי. ובכן, משוואת הגרף הנתון היא Y שווה לשיפוע M ששווה למינוס חצי כפול X, ועוד לחיד y מינוס 2. זאת משוואת הקו הנתון שמוצג בתרשים. יש שוויון שלנו לנסח, כולל את הקו הזה ואת כל השטח שמעליו, עבור כל ערך של x, נניח שx שווה ל-1, לפי התרשים בעצם ניקח נקודה אחרת, את הנקודה הזו, כך שנקבל מספר שלם, ובכן בחרנו נקודה שערך ה-x שווה ל-2, נחק את 1 כדי שלא יפריע לנו. ולמה שווה y כאשר x שווה ל-2, נחשב מינוס חצי כפול 2 שווה 1 פחות 2 שווה ל-3. אך היא שלנו כולל לא רק את y שווה למינוס 3, למעשה y יכול להיות שווה למינוס 3 ולכל הערכים שגדולים למינוס 3, ואז זה אנחנו יודעים לפי התרשים שבו כל השטח שמעל הקו הצבוע בגוון כהה. ובכן המשוואה, או בעצם e השוויון, שמותאים לגרף שנתון בתרשים, לרשום אותו בצבע אחר בולט יותר, או e השוויון הוא y גדול מ-או שווה למינוס חצי x פחות 2, זה... יה יש שביונם שמת מתואר בתרשים לדי אגרף כה אשר בכול השטח הצבעור שמלבדו כי הוא גדולים מהרחים של הקב הזה. ולוורח הקב קיים יש שביונם. יפה. פתחנו תביעה ומצאונו שיש שביונם מבוקש.